ironii acide de la adresa lui Claus Iohannis, 10 ore face eful statului pentru acest moft. Trebuie să fie o atmosferă absetoare. Realizatorul B1 TV Radu Banciu a vorbit în media de duminica emisiunii Lumea lui Banciu despre deplasările pe care pregintele Claus Iohannis le face la Sibiu în fiecare spură IT de sepe La ce ar exist, nu ar fi fost absolut nicio problem să berezeți de melocurile astea cu autosrzii. Asta spunem când ne gândim la statului care, neavând cale ferat. Ceruinei pentru el, acolo, pe unde se duce la marile consilii conferine internaționale, el vine dintr-un ora care nici mecar nu este pe calea aferat. O fi fost sibiul capital cultural european, dar ei n-au gar. În Sibiu sunt trei linii în gar. Gara lor este sub cea din cupa. Trebuie să iei până acolo ca să intri pe linia principală. Puncta aceasta este aracul care se mândre pe domnul profesor care luptă împotriva corupiei. Dar el n-a făcut nimic. Ce ai văzut vreodată smul gându, i ce mai adep pe dânsul pe undeva, spunând mea apuc eu se construiesc Virgulă, a comentat Banciu la B1 TV. Toi ticloitia, toi bandii, toi escrocitia nu fac altceva decât stau în trafic să se duc în fiecare weekend până la munte. Este un calvar. Ce ore face f statului pentru acest moft. El n-a petrecut niciun weekend în București de când este F. Ei bine, moftul lui de a se duce până la Sibiu Se, ire să soia, se respire aerul provincial, se, îi mai viziteze casele, al cost 10 ore de drum. Ce face el în timpul sta în main, răsfoietenite reviste din alea germane. Eu nu-l vede uitându-se pe fereastră să fie interesat să vad ce se întâmple pe acolo. Trebuie să fie o atmosferă absetoare. Astea sunt începuturile lui de weekend, a mai spus Radu Banciu.